السلام عليكم هذا الفيديو على هاد لي باغيو سويس او لابان سويس راه كيجي زوين بزاف حنا في الفيديو غادي نشرح لكم ونوريكم كاع المراحل باش تصوبوه خليكم معايا وبالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 130 غرام ديال الزبده لا تكون قطعتوها وشفتوها قبل من الثلاجه ثلاثه البيضات بالنسبه لكمية ديال السكر فتقدروا تزيدوا اكثر بالنسبه للناس اللي كتعجبهم الحلاوه انا هنا استعملت 50 غرام ديال السكر غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق انا هنا استعملت الدقيق اللي خاص بالبيغليوش والخبز تقدروا تستعملوا الدقيق ديال لاباتيسي نفس الكميه عندي 10 غرام ديال الخميره الطريه تقدروا تعوضوها بالخميره اليابسه عندي معلقه صغيره ديال الفاني وقرصه ديال الملح فان هنايا غادي نستعمل الروبو اذا ما عندكمش الروبو عجنو هاد لا بواش بيتيكم فان هنايا خديت لا عليها السكر فبالنسبه للسكر بك تقدروا تزيدوا الكميه السكر اكثر اللي عندكم مع الحلاوه اما ننصحكمش ديروا من 50 غرام لان ديجا 50 غرام بصراحه مش تيجوش حلوين بزاف لان انا ما كنحبش الحلاوه بزاف هنايا زدت عليه قرصه الملح وهنايا غادي نزيد عليهم البيض فانا بالنسبه للدقيق كيف ما قلت لكم فانا استعملت هنا الدقيق خاص فتقدروا تعوضوني الكميه 250 غرام بالدقيق اللي خاص لاباتييسري انا فايتلي وصفت جربتو بلا باتييسري هاد المره قلت غادي نديرو باللي خاص بالبريو نشوف واش كاين شي ديفيرونس ولا لا فانا كيف شفتو البيض كامل نزلنيهم الفاني والخميره فبالنسبه للخميره انا هناي استعملت الخميره اللي طريه الا ما بخميرة مش عوضوها بالخميره اللي دي يابسه ديال الخبز ماشي ديال الحلوه فهنا هنايا درت 10 غرام ديال الخميره الطريه بالنسبه للخميره اليابسه غادي ديروا 5 حتى ل 7 غرام ديال دي الخميره ما ننصحكمش ديروا بزاف لان الا درتوه بزاف هاد بغيوش غادي تجي فيهم الضوق ديال الخميره بزاف غادي يجي لو خيب. لما واحد لوغو خايب ما كنظنش شي واحد غادي يعجبو هداك الضوق هنا نجمعوا لي العناصر ديالي كاع اللي, اللي درت هنا كيف شفتوا معايا راه صافي راه تخلطوا لي مع بعضياتهم هنا غادي بقات هي الزبدة الزبده غادي نبدا نزيدوها بشويه بشويه فهنا الزبده حاولو تقطعوها مني تكون باقا بارده ديروا شي مقص وخليوها على برا ا طونبيغاتور بيونت مني قبل ما تبداو هكا تعجنوا لا ديالكم فهنا آه شفتوا معايا الزبده مازالتاش كامله انا زدت غير شويه وغنخلي حتى تبدا تدخل هذيك الزبده في العجينه غير عاد نزيد بشويه بشويه الزبده ف اذا آه كنتو غادي تعجنوها بيديكم غادي ديروا نفس نفس الطريقه فكيف ما شفتوا معايا في الاول غادي لا غتعجن ادوك قال للزليمه من غير الزبده غادي نعجنوا لكم المقادير كامل حتى يندمجوا عاد من بعد غادي نبداو الزبده بشويه بشويه فرا مهم بزاف تخدموا لا بالطريقة الطريقه هذه واللي مهم بزاف هو ان في هذا الوقت هذا من نكونوا كنزيدوا لا صراحه الا كنتوا تعجنوها بيديك مع واحد شويه هنايا مع الزبده ولكن غير تلقوا فيها راه تجي زوينه هي هاد لا كتاخذ شويه الوقت ولكن راه كتجي زوينه بزاف هنا في هذا الوقت هذا غادي تكونوا كتدخلوا الزبده في العجينه فرا خاصه مزيان مهم بزاف فهاد المرحله تعجن مزيان فهنا من بعد واخا ما الزبده في لاباط خليتها كتعجن في الربو وحسبت شحال ديال الوقت هنا درت في الربو فلقيت درت 20 دقيقه وهي كتعجن كت يعني من غير داك الوقت الاول اللي فاش خلطت العناصر الاولين اللي صمابري واحد 5 حتى 10 دقائق ماكسيموم هنا من بعد ما لي مزيان غنغطيهم نخليها تخمر على برا واحد ساعه ونص حتى لساعتين ما قنع على حساب الجو وهنا من بعد ما خمرات لي العجينة فهنا غادي نحاول نديكازيها يعني غنخرج هداك الغاز اللي فيها لداخل فهنا حاول تستعمل شوية دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي تستعملوا شوية د لافغين في بلون دخافاي فين غتخدمو وحتى في يديكم فبويسكو هاد لاباط هادي فيها بوما ديال الزبدة وخمرات غير على برا فغادي تلصق ليكم في يد بزاف لذلك خصكم ضروري تستعملو لافغين في يديكم هنايا غادي نديكازيها ومن بعد غادي نحاول نقاتها بحال مربع نحاول نطويها هانتوما كيفما غتشوفو معايا في فيديو غنوريكم الطريقة او غادي نخليها وتخمر المره الثانيه فبالنسبه لهاد المره الثانيه فاش غنخليو العجينه تخمر بقى غادي نخليوها تخمر في الثلاجه باش نعطيوا الوقت الكافي لهذيك لسد باش تشمع ولا تخمر على خاطرها فهنا عندكم الاختيار اذا بغيتوا تخليوها تخمر آه ما بين ساعتين حتى لربعه السوايع في الثلاجه اولا ديروا بحالي انا هنا غادي نديرها في ام بواط وغادي نبيتها في الثلاجه حتى نغدلي عاد غادي نكمل فهاد الوقت هذا فاش غادي نكونوا نخليو هاد لاباط تخمر غادي ندوزوا نوجدوا لا كريم باتيسير فالا كنتوا غتخليوها حتى لغد لي غتخليوا لا كريم حتى لغد لي وجدوها فهنا راه سبق لي معكم في واحد لا فيديو لكم الرابط لتحت ف هي راه ساهله ف غادي ناخذ 250 مللتر ديال الحليب وغادي نشعل عليه البوطون نخلي حتى يسخن يعني ماشي حتى يغلى ولكن حتى يسخن مزيان هنا في واحد البول غادي ناخذ 3 ديال الصفار ديال البيض انا هنا حتى عندي البيض صغير استعملت 3 الا عندكم كبير استعملوا غير 2 زدت عليهم 50 غرام ديال السكر سنيده واحد معلقة صغيره ديال ليكستري ديال الفاني انا غادي نخلطوا العناصر مزيان بالنسبة لهاد الكريم باتيسيغ انا كنظن اغلبية فيكم غيكون كيعرف كيفاش يوجدها فانا هنايا كنحاول نشرحها غير بالنسبة للناس اللي معمرو ما داروها او لأول مرة غادي يديروها فانا هنايا كنصحكم بزاف ديروا لاكخيم باتيسيغ في الدار عارفين اشنو فيها احسن من دوك لي ساشي اللي كيتباع واللي سانا يعني ما كتعطيش نفس الدوق فسهلة بزاف هاد الكريم باتيسيغ انا نشجعكم ديروها نزيد دي عليها خمسة وعشرين غرام ديال او الميزينا وغادي نخلطو العناصر مزيان نهار يركد الوقت راه حليب تي سخون غادي نزيدو ومهم بزاف حنا نزيدو الحليب لانه سخون وحنا تنخلطو ما خصناش نوقفو باش هذاك صفر البيض ما يطيبش ويلي عندنا بحال الاومليت حنا غنخلطو العناصر مزيان وغادي نعاودو نرشوها للكاسرونه ونشعلوا عليها العافيه وحنا تنحركو ما خصناش نوقفو من التحرك تتبان لينا لا كريم بدات كتقال ولا تيكستور اللي بغينا كيف ما غتشوفو معايا في فيديو ديك الساعه تنطفو العافيه و هنا وجدت لنا الكريم باتيسيا فهنا غادي نديرها فواحد واحد باش نديرها كتلاجة تبرد فهنا ضروري خاصنا نغطيوها بالفيلم عن المنتر بالطريقة هكي باش متكونش لنا ديك الأقخوط من الفوق فهنا حاولوا توجدوا الكريم باتيسيا ديالكم واحد كالكيوز قبل ما تتوجد لكم لبات باش تعطيوها الوقت تبرد على خطأ فهنا كيف نقضي لكم أنا لبات نايبية تكتلاجة حتى الغد عاد كملت خدمة فهنا كيف مشت معايا فالباط راه خمرات مزيان وحتى الزبدة بدا لي فيها جمعة راسها يعني ما بقاتش تلطصق فهاداك الشيء رجلكو ضروري تخليوها تخمر في الثلاجه لان هنا باش تكونوا كدلكوها ما, ت... ما تكرفصكمش بزاف فانا غادي تحاولوا تسرحوا العجينه ديالكم هنا غادي نحاول نعطيكم كاع دي لي ديطاي باش ما تكرفصوش فهنا حاولوا تسرحوها انا نعطيكم لي دي ديمونسيون تقريبا ثلاثين سنتيمتر على 40 هنا على يعني شكل مستطيل باش من بعدنا غادي نقطعوها ديموصل جونا داك دي الشيء مقاد فهنا من بعد ما سرحتها أنا غادي نديرها في بلاطه ونحطها في الثلاجه باش تبرد لان هذيك الزبده بزاف كتسخن واحد شويه ولا بدات كطلق انا من بعد ما بردت ديروها واحد 10 دقائق في فريغو على غير التلاجة لتحت انا خديت لا كريم باتيسير غير واحد شويه ما بغيتش نضربها بزاف باش تبقى شاده شويه راسها وغادي نسرحوها فوق من هذيك لا فهنا تقدروا تبان لكم ان هذيك لا كريم فيها دي تيك غرومو ولكن راه سي با دي غرومو ديال المايزينا غير انا ما خلطتهاش بزاف ما حركتهاش بزاف فهنا مني تسرحو هاد لاكريم ديالكم خا واحد جيها كيف ما كتشوفوا معايا فلافيديو ما سرحتش فيها لاكريم تقريبا واحد 5 سنتيم ما تسرحوش فيها لاكريم هذيك هي الثانيه غادي تجينا من التحت فرا غادي نعطيكم كاع التفاصيل باش تجيكم هاد لابايوش زوينه فهنا كيف ما معايا من بعد مسد لي بيبي شوكولا اللي هما تقدروا تعوضوهم بالزبيب راه كيتجي زوين حتى بالزبيب انا غادي نطوي العجينه ديالي بالطريقة الطريقه هكا يعني ما نطويها فوق من هذيك الجهه اللي ما, ما فيهاش أو هديك الجهة لي مفيهاش لاكخيم غدي نبنيها بهاد الطريقة هكايا فهاد التانية اللي كتشوفون نتوما من الفوق فهي اللي غدي تجينا من التحت هنا غدي نحاول نسدو مزيان العجينة ديالنا باش متحلش لينا مني تكون كطيب أو أوميم طو كنقادو لاكخيم لي لداخل هنا غدي نقطع الجناب ديال العجينة باش يجيونا لي موغسو مقادين أو زوينين هاد الجناب هادو راه نضيعهم من بعد غدي نجمعهم دي غدي نديرهم فواحد البيت و نديرو نديرهم يطيب أنا حاجة وهنا غادي نقطع لي مرسو ديالي. هنا تقريبا كل مورسو في فيه واحد 4 سنتيمتر داكشي علاش قلت فيها في الطول أه 40 سنتيمتر هنا غادي تعطينا 10 ديال لي كل واحد فيه 4 سي 4 فوا دي سي 40 هنا بالنسبه للعجينه الا بانت لكم العجينه بدات كتطلق حيت الزبده بدات كتسخن زوينه ديروا العجينه في الثلاجه انا في العجينه بدأت بدأت لاصاق ولا بدات تتمرد فيكم بالعربيه ديروها في الثلاجه تبرد واحد شويه ومن بعد كملوا الخدمه فهنا في مكان كنهز شي موصو هذيك الثانيه اللي كاينه الفوق كنديرها لتحت انا هنايا استعملت جوج ديال اللاطات كلها لاطه حطيت فيها خمسه ديال لي لان هنايا مازال غادي خمره غادي تنفخوا حتى ملي غندير لهم يطيبوا غيتنفخوا غي مازال و حاولوا متزحموهم شو وديروا كل لاطه فيها خمسه كتجي مزيانه فهنايا غادي نخليهم يخمروا انا غنغطيهم نخليهم يخمروا على حساب الجو الا كان عندكم الجو سخون واحد عشرين دقيقه حتى نص ساعه الماكسيم ولا كان الجو بارد غتحتاجوا تعطيهم اكثر هنا في هذا الوقت هذا راه الفرن غيكون عندي كيسخن على درجه الحراره 170 وهنايا غادي ناخذ واحد البيضه هنايا غادي نضربها مزيان وغادي ندهن بشويه الفوق ديال هاد الابغيوش فحاولوا تكونوا كندهنوا ما بالجهد باش ما تفشوش هذيك لاباط لان انا, أنا ديجا لاباط عندنا خامره فغاسنا ندهنوها غير بشويه فاني لوجه تستعملوا البيض مع لاكريم او مع الحليب فكيبقى الاختيار ليكم انا هنا شديت بيضه مازدت فيها حتى شي حاجه ضربتها مزيان ودهنت بهانا لي بغيووش من الفوق صافي منين غادي ندهنوا هذه الكويوش غادي ندخلوهم الفران يطيبو طيبو كيف قلت لكم على درجه الحراره 170 حتى يبان لكم تحمروا مزيان وطابوا صافي ديك الساعه و هما لي بغيوش من بعد ما طابو انا كيف مشو معايا تحمروا مزيان حاولوا ما طيبوهمش بزاف فانا بالنسبه لا كريميله خرجت لكم شويه في الطياب فراه ماشي مشكل هنا ما حدهم سخانين تقدروا تدفيهم شويه شويه بلاصبات ولا راح كتدخل اولا تخليو حتى كيبردوا وتقطعوا هذوك الجناب فهنا غير حاولوا تجربوا واحد لي بغيوش راح تيجي زوين بزاف هنا شي هذوك الجناب اللي قطعت فانا درتهم في ذاك الإبتيغرام كانو طيبتو فهنا غادي نحاول نوريكم زعما غير لاباط كيفاش كتجي لان لاباط راه كتجي زوينه بزاف لاباط كتجي رطبه هي واخا آه تبان شويه هي بصراحه ما معقداش هاد لابغيوغ هي كتاخذ شويه ديال الوقت وصافي يعني حاولوا تعطيوها غير شويه ديال الوقت راه اكيد غادي تعجبكم وراه كتجي زوينه احسن من ديال الزنقه نعرفينها شنو دايرين فيها غير حاولوا تجربوها وما تنسوش تخليوا لي لايك بارطاجيو لا فيديو وتأبنوا معايا فلاشين اللي نتوما مازال ماشي